في ملكة الغالين هاليوم بالذات نهدى التهاني مع ورود الرياحين مبروك يا علي بألحان وبيات ومبروك يا رهف عساف راحك ره تزين في ملكة الغالين هاليوم يا علي بألحان وبيان ومبروكي يا رهف عساق راحكي عقد القران ايه ايه ايه اليوم فرحة ومسرات فيها مع بالحب والفرحة قلبي بلقي في علي مدوح الجزيلات النادرا وفي خطي بجزل جزل العطيات حر الخداب الجود أعلى النياشين وام العريس أميرة وحل الأميرات عطر عسى بالسعد أيامها سنين بسم الخوات أهدي التباريك باقات غده وسلوى وبشاير المزاين رهف عروس ما لها يا واهل البطولات ان النجل حر بالفخر له عناوين واما العروس الهم ايه لا جان انوارها كالبدر لمنه يبين وختامها ندعي لرب السماء علي بألحان وضيان ومبروك يا رهف عسى فراحكين عقد القران اليوم فرحة ومسرات فيها اجتمع بالحب والفرحة قلبي تلقي في علي مدوح الجزاء خط في جزل العطيان حر خذا بالجود على النياشين ومال عريس أميرة وحل الأميران عطر عسى بالسعد أيامها سنين بسم الخوات أهدي باجان غده غاده وسلوى وبشاير المزاين رهف عروس ما لها ندوى انت الحسم والوصف والزين انت الترف العنت واهل البطولات من, من نسل حر بالفخر له عناوين وام الهام ايه لاجات انوارها كالبدر لامن نهيبين وختامها ندعي لرب السماوات يتمم بخير وسعاده بكي.